Moi. Tiesittekö te, että Annan talon vuoteen onko minulle samaa? se, että Annan talon päivittiin just sen kunniaksi on tehty sellaisia lähtölytä ja tänään me mennään tutustu Erjan ja Karin kanssa. Moikka, moikka Erja. No, moikka Paju. Mihin me mennään? No, mä ajattelin, että me mennään tuohon kakkoskerrokseen. Siellä on meidän grafiikan museo Lähtisikö saman kanssa? Eli, eli 35 vuotta sitten tehtyjä töitä jopa. Eli nämä, nämä tekijät, jotka on tehnyt vaikkapa nämä työt täällä, niin nämä, nämä on, kun on varmaan 50 vuotiaita nyt. Ja voi olla, että heidän lapsia, monet heistä on isiä ja äitiä, niin voi olla Antalo-oppilaita nyt. Siellä on sitten kuvia grafiikan tunneilta, joo, Katotta. siellä käsitellään tulta, eli siinä on semmoinen pohjustus, se poltetaan tuohon kuparilevyyn kiinni. Tää on koko paino, mutta nyt puhutaan syväpainosta. Täällä mä luulen. Kato, ihan tuommoisella piikillä piirretään tarkasti se kuva. Hänellä on tossa luonnos ja hän tarkkaan piirtää. Eli siihen jää ne viivan jäljet, se pohjustus lähtee niistä pois ja sitten se levy laitetaan tänne. Niin arvaatko, mitä sille tapahtuu? Se pohjustus on lähtenyt niistä viivoista pois. Niin, siitä tulee se, syöpyy, se levy ja ne viivat menee se, niin uurteiseksi siihen levyn pintaan. Ja sen jälkeen siitä voidaan, kun siihen laitetaan väriä, niin vedostaa prässillä työhön. Ja tuolla toisella puolella on esimerkiksi Täällä semmoinen työ eli tässä näkyy ne viivat, jotka on syöpynyt siellä hapossa ja sitten siihen on laitettu väriä päälle ja ne värit menee sinne syvempiin uurteisiin. Täällä meidän museossa on tuolla keskikäytävällä sit esitelty sellaisia levyjä ja niitä piirtimiä ja siellä on sitä sitä pohjustusainettakin pikkupullossa, että me voidaan tutkia, että, että mitä ja. välineitä tarvitaan tällaiseen työskenteeseen. Tämä on tässä sen takia, että, että lapset näkisivät, että minkälainen se präsi on, mutta todellisuudessa siellä meidän luokassa se pressi on monta kertaa isompi. Kuule, Paju, tunnitsä tänne? Oletko se sä nähnyt tätä koskaan? Oon. Kuka nyt ei sitä. näkis? Vai se on niin tunnettu? on no, joo, siinä on Monaliisa, mutta tuossa vieressä huomaat että sä, joku lapsi on tehnyt Monaliisan oravana. Aina Eli hauska. se on suomalaismetsässä ja katso noita silmiä, ne tuijottaa tuota oikeaa Mona Liisaa. Mä te, teen aika paljon niin, vähän samoja juttuja, mutta muunat niitä. Joo. Sä, niin kun sä saat inspiraation jostain, vaikkapa ne. maalauksesta. Ja sit sä lähdet tekemään sun omaa juttua siitä. Ne. Tuo on just hirveen hyvä, kiva metodi. ihan pikkunäyttelyä, ja nämä on sellaisia niin jäänteitä vanhoista näyttelyistä, että tää piirtäminen näyttelyyn liittyvä kokonaisuus niin tää taitaa olla ihan, onks parikymmenen vuodetta on. Tää tämä kuva jossain se On Tää on nimittäin postikortti, eli niinku se näet, tässä on postikorttitelineitä ja tuota, se on lähetetty Annan talolle ja siellä lukee, mitä siellä lukee? Annan talon piirustusnäyttelyyn. Joo, eli piirustusnäyttelyyn lapsille lähetetty tämmöinen viesti. Tämä on varmaan kuulet tämän teoksen nimi, se on Tosi rakkaus eli True Love. Ja tämän on tehnyt Tiina Ketara vuonna 2001. Niin, tässä on kolme erilaista kentää, ja nämä on lasten tekemiä. mistä on? on kankalta, ja jotain... Joo, nyt kuule, minunkin pitää tutkia, kun sä kysyt tuommoisen materiaalikysymyksen. Kun mä katon täältä, niin mäpä luulen, että ne on tehty kipsinauhasta. Ja sitten kun se kovettuu, niin se on maalattu. Ja mitäs toi on? Karva. Joo, se on oikein herkännäköinen toi karva. Samoin täällä. Ja sitten on jatkettu sen kengän koristelua.